Підведено підсумки обласного патріотичного конкурсу учнівської молоді Герої серед нас. Переможцями у номінації Сучасні борці за незалежність та територіальну цілісність України стала робота Олег Мельничук Наш ідеал Героя Патріота. Це спільне дослідження вчителів школи номер 7 Людмили Царинної, Тетяни Михайлик, Рамазана Таїбова та учнів пошукової групи козацьких роїв, залізні вовки, гайдамаки, кіборги, курення імені Євгена Лисенка. Матеріали, на основі яких писалася робота, були зібрані за період з 2019 року по 2023 рік. В основному це відеосюжети з різних телеканалів про полонених моряків та зокрема Олега Мельничука. Пошукову і дослідницьку діяльність розпочинали ще джури старшої вікової групи Залізні вовки, а далі продовжили джури Роїв кіборги старша вікова група Гайдамаки, середня вікова група та Залізні вовки, молодша вікова група. Своїми спогадами із юними дослідниками поділилися і батьки Олега, мама Лариса Анатоліївна та батько Михайло Петрович. Класний керівник Павленко Лариса Іванівна та сам герой їх проєкту Олег Мельничук. Життєвий шлях Олега є яскравим прикладом відданості, патріотизму та мужності для нашої молоді. Дослідницьку роботу учнів та вчителів школи номер 7 можна переглянути за посиланням на їх сторінці у Фейсбуці.